Com fer el seguiment d'un tràmit? Si has fet un tràmit amb GenCat, pots fer-ne el seguiment i consultar-ne l'Estat. I pots accedir a través de l'àrea privada. T'has d'identificar amb un certificat digital o contrasenya d'un sol ús, com ara l'IDCat mòbil. També pots fer-ho accedint a l'Estat de les meves gestions. I has d'introduir el codi identificador de la gestió que vas rebre quan vas fer el tràmit i la identificació DNI Passaport NIE que vas posar al formulari de sol·licitud.